لكن يدير، في ظاهره لا يهدر ويضير وفي باطنه حتى في باطله نظر وتحقيق وعلم بكيفية الوقائع وأسبابها كيفيات كيفية الوقائع كيفية الوقائع وأسبابها عبيق وهو جدير بأن يعذب بحكمته جدير بأن يدخل الإنسان يقعدوا الباطل هي نظر متحكيم وعلم كيفية الواقع واسممها عميق فهو جديد بأن معدف الحكمة خريق كيف تخلص التاريخ من الباطل؟ كيف تخلص التاريخ؟ الباطل هي التاريخ ماذا يقولون؟ وإن تعرف تعلمنا في دولة الحكمة وإن ستعرف ما فاتك من الأجمال الأخبار وما سيأتي بعدك من الأجيال بمعنى ما تتبقل من التاريخ وهو المستقبل سيلا بري فيزيون كنعطيك عندك الديناميه ديال واحد المجتمع اللي كتبحث فيها على الديناميه ديال المجتمع كيف كتتخذ قرارات التعذب كتشوف لي كاف كطور التوقعات المستقبليه اللي باجه فهمتي باطل طيب دابا هنا المشكل ديال سبتها الله كاين واش التطيب الفائد ديالنا كتحصل المغرب كيعطيش وحتى نكون ما كاينش دابا تخيلوا الى رجعتوا المحتايه بالمقاطعه ديالك خليها تتمشى دي لي خلي لي خلي لي حتى شي لا يخرج صراعي ما, ما, ما, ما كتفل كتفل من, من في فيما يخص روح العصر كيقول أن كل شعب اللي كتبدا وبالتالي فسر فيها مجموعة من الأمور، كارل ماركس، كارل تختلف مع الطبقات، اللي دخل القيمة للمعمل. اقتصادي كانوا في الصور الوحيد اللي دخل القيمة للمعمل قال قال قوة العمل، ماشي عمل اللي قوة العمل، لا هذا كان هذا كان التثوير، الإقتصاد السياسي. تفوق ماركس تفوق على على ريكاردو على ادم سبيتس بغينا ولا كنحب قلب قلب النظره ديال ديال النشوء الراسماليه الايديولوجيا كتاب كتاب دابا ولا عتيق ولكن يكون على يقين انه انه جميع جميع الكتاب الكتاب الفرنسيين اللي جاوا من الحرب العالميه الثانيه كاملين في اليسار والجليد كاملين بتصل في السفارات كيف؟ كتخليك، كتخليك، تفهموا القوانين اللي, اللي كيمشي بها كمشي كي. القوانين اللي كيمشي بها واحد مش شاب. أنا, أنا الأول، باش نصوم راسنا أدينا على ما أنا ما كنت مكلف في السفارات. كنت بينسأله بعد القضايا مركزية، القضايا أو قاعدية. لما خسرت حمد ساعة إحنا ما كنا عارفوش إيش من مصر. لكن الشيء الثاني ما زال القبيلة المغربية واش الجسم الإداري؟ ولا, ولا, ولا, ولا. جسم سوسيولوجي جسمها جسمها جسمها جسمها جسمها جسمها جسمها جسمها جسمها جسمها جسمها جسمها جسمها جسمها جسمها جسمها جسمها جسمها جسمها تولي إذا كان إيه الزهوردي والمواردي وابن الازرق وابن القاضي كتبوا في الاداب السلطانيه من وجهه نظر من وجهه نظر كيف هي كيف هي تصبح الراعيه والسلطه راه غير بس باش تفوق ميكافيلي وابن خلدون باش تفوق واريستو باش تفوق وتفوق وغادي يمشوا مشوا بعيد في الزمن حيت شاف الانسان حيوان صافي وبالتالي ارسطو بيعرف الانسان حيوان اجتماعي حيوان ناطق وخذونا أن في الهامش الشمالي بالطبع ناخذ لك مثال الامير بكبيبي اللي تضالب تعليب الذهب وبسبب الصبوع اللي ما عندهم لي خولينص من كل اللي عندو انسان خصو يتقاد بالتحكم وتعدل سلوه الى بعض باصا ديالهم وخذو في تنظيم المجتمع انا أشكا أشكا أعكد على المساله في التاريخ ااا خصنا خصنا نتملكوا التاريخ ديالنا ما يبقاش مجموعه يولي قادرين نخرجوا منه نخرجوا منه مفاهيم نحاول نبقى في الوطن في الاصول الوطنيه المغربيه مجموعه مجموعه ديال المسائل حتى الحريه الدوله التاريخ لا. كنت أقول شعبي ما أصلح يصير لا من فوق خمسة من في كيفاش كيفاش ها هو ها هو في القرن 15 باهي، وجي نشوفوا الحمولات الأخرى الكثيرة اللي نضافت حتى عطاتك الآن واحد المفهوم بصاتي اليوم، بمعنى شنو كيعلمك؟ كيعلمك الحس بالزمن. التاريخية. التاريخية كيعلمك الحس بالزمن، وكيقرا لك الفور، ماشي شغل الفور، هو كيقرا لك أنك من اللي تتعامل مع الليبرالية ديال القرن 17، راه هي ماشي الليبرالية ديال القرن 19، كيبين لك كل المحطات الأساسية في التطور ديال الفور، وبالتالي كيعلمك تحس بالزمن وتعلم تقلب. الى ان التصيغات كما لينايات ديال مثلا الفرنسيه اللي هي نفس المصطلح ولكن في الزمن التاريخ خدت الاشكال الاشكال المتعدده